Якщо ти хочеш дізнатися, які податки на заробітну плату в Україні, то дивись це відео. Причому обов'язково дивись його до кінця, бо в кінці відео будуть приклади розрахунків заробітної плати разом з податками. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є бізнес-юристом. Я допомагаю підприємцям будувати їхній бізнес з юридичної точки зору. Я допомагаю зі створенням бізнесу, з податками, з припиненням бізнесу, з договорами, а також з іншими юридичними питаннями, що можуть виникати під час дійснення бізнесу. Тому якщо тобі цікаво дізнатися актуальні юридичні поради щодо цих питань, обов'язково підпишись на цей канал. Всі сьогодні в Україні стверджують, що в нас звірські податки на зарплату. В принципі, на перший погляд, це дійсно так, і у цьому відео ми з вами розберемося, як насправді. Станом на зараз в Україні податок на зарплату становить 41,5%. З цих відсотків 18% – це є податок на дохід фізичної особи, 1,5% – це військовий збір, а також 22% – це єдиний соціальний внесок. Власне, таким чином і виходить 41,5%. Проте тут потрібно пам'ятати, що якщо підприємство на загальній системі оподаткування, то Заробітна плата є витратою підприємства, і вже з цього підприємство не буде платити податок на прибуток. 18% тобто податок на дохід фізичної особи отримується з окладу такої фізичної особи. Так само отримується з окладу фізичної особи 1,5% військового збору. Проте 22% єдиного соціального внеску сплачується роботодавцям поверх вашого окладу. Часто роботодавці для того, щоб уникнути цих податкових навантажень, оформляють своїх працівників як фізичні особи підприємців. Хоча це незаконно. До речі, про порядок реєстрації фізичної особи підприємця та про порядок припинення фізичної особи підприємця, а також про його податки, Відео вже є на моєму каналі, тому обов'язково перегляньте. Тепер на прикладі зарплати у 10 тисяч гривень ми розберемо податкове навантаження на цю зарплату. І так, представимо, що у тебе оклад 10 тисяч гривень. 19,5%, тобто 18% ПДФО та 1,5% військового збору буде стягнуто з твоєї зарплати. Тобто на руки ти отримуєш 8 150 гривень. По фактору роботодавець заплатить 12 тисяч 200 гривень, тому що поверх зарплати він зобов'язаний сплатити 22% ЄСВ. В Україні є багато зарплати. Законопроектів, якими хочуть змінити податок на дохід фізичної особи підприємця з 18% і зробити прогресивний податок. Це означає, що, наприклад, коли в тебе малий дохід, ти будеш платити навіть менше 18%. Проте, коли в тебе високий дохід, ти можеш платити і 30, і 40% податку на дохід. Знову ж таки, потрібно пам'ятати, що станом на зараз єдиний соціальний внесок, обмежений з максимальної бази нарахування 15 мінімальних заробітних плат. Тобто, якщо в тебе зарплата, наприклад, 100 тисяч гривень ти все одно будеш платити єдиний соціальний внесок не зі 100 тисяч гривень, а в межах ліміту 15 мінімального заробітних плат. Що станом на 2019 рік становить 62 595 гривень. Таким чином, максимально можливий ЄСВ, навіть якщо в тебе дохід мільйон, це 13 779 гривень станом на 2019 рік. Якщо в тебе є якісь запитання щодо оподаткування, то ти можеш сконтактуватися зі мною з допомогою контактних даних, що є на моєму сайті. Також можеш залишати коментарі під цим відео, я теж відповім. Не забудь поставити цьому відео лайк, підписатись на канал, поставити дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, а також розказати. Всім своїм друзям, які отримують зарплату про це відео, щоб вони знали про податки. Побачимось в наступних відео на моєму каналі.